ואז נוכל לחשב את הפוטנציאל החשמלי של מקום אחד ביחס לשני. נגיד שיש לנו מטען נקודתי. הוא לא נקודתי, אבל נגיד שהמטען הזה שהוא חיובי בין Q1 קולון. יוצר שדה חשמלי מסביבו. יוצר קווי שדה, וכמובן שונה מהדוגמה עם הלוח האם סופיה, מקרין שיה כן סדם ישתנה סדה חשמלי ישתנה נכון מהו הסדה החשמלי של המיתן הזה הסדה החשמלי ראה ככה הוא בעצם כמו תקוח המופעל על מיתן יחידה והוא מכובן אחוצ מהמיתן תיאנו מניחים שמיתן א بوכן ובל מיתן חיובי על כ מיתן חיובי ידחה מהמיתן החיובי הזה הסדה החשמלי שובר את קבוע כולם אפول מיתן q1 חלקי ים רחק בו אנו נמצאים מהמיתן, בריבוע. כשנצאי את החשמלי הזה, קרוב למיתן הוא חזק, כשמתרחקים הוא נחלש ותמיד בכיוון רדיאלי החוצה מהמיתן, אנחנו עושים קצת חזרה על חומר, על אבקטורי ואני בוחר נקודות באקראי ומראה את וקטורי השדה באותה נקודות המכוונים החוצה בכל מרחק נתון מהניתן הווקטורים האלה הם בעלי אותו גודל אני יודע ששלי הם לא בדיוק באותו גודל, אתם מבינים הגודל של הווקטורים האלה קטן עם ריבוע מרחק ככה יראה השדה כשממצא המספר וקטורי שדה אנחנו מחוזרים על כל מה אחר Q2, אנחנו יודעים שהכוח הפועל עליו ל-Q2 כפול זה, וזה חוק קולון, נכון? הכוח על מיתן אחר, Q2, שווה לשדה החשמרי כפול Q2, וזה K כפול Q1 כפול Q2 K R1, נכון? זה חוק קולון, וזה נובע מחוק קולון. בואו ניקח מיתן חיובי אחר. Euh, נקרא לו Q2 כאן. כתוב זה כאן למעלה כי כבר יש ברגן למטה המיתן החיובי Q2 ידחה על ידי Q1 בואו נחשב מהי העבודה הדרושה כדי להזיז את החלקיק הזה למרחק מסוים שדה דוחף החוצה על כאן דרושה העבודה כדי להחזיר אותו פנימה. אנחנו רוצים לקרב אותו נגיד שזה מרחק של עשרה מטר בואו נגיד שהמרחק הזה זה היה כאן קו רביאלי נגיד שהמרחק הזה הוא עשרה מטר ואני רוצה לקרב את המטען למרחק של חמישה מטר הוא יגיע עד לכאן. זה המקום אליו אני אותו אנחנו במרחק של חמישה מטר מה יהיה העבודה הדרושה כדי להזיז אותו? חמישה מטר כיוון המיתן צריך להתחשב בזה שהשדה משתנה, נכון? אנחנו יכולים להניח שבמרחק מאוד מאוד קטן אינפינטיסימלי, נכרן המרחק אינטיפיסימלי אז זה DR, השני הוא ברדיוס השדה לא משתנה אנחנו יכולים לראות שאנחנו עומדים לעסוק בחשבון לפרנציאלי אם אתם לא מבינים את זה, אתם יכולים לחבר ולמוד זה בסרטונים המתאיםים. מהי העבודה הדורשה? כי ללעזיז את המיתן הזה מרחק מאוד מאוד קטן. אני מניח שבאורך המרחק המאוד מאוד קטן, שדה החשמלי הוא קבוע טוב, על אנחנו יכולים להגיד שהעבודה המאוד מאוד קטנה, הדורשה כדי להזיז אותו מרחק מאוד מאוד קטן, שווה 1 כפול Q2 כפול 4 כפול D-A לפני שנמשיך, נחשוב על משהו לשנייה אחת חוק קולון אומר לנו שזה הכוח כלפי חוץ שהמיתן הזה מפעיל על החלקיק הזה או שהשדה מפעיל על החלקיק הכוח שעלינו להפעיל כדי להזיז את החלקיק מכאן לכאן צריך להיות מכוון פנימה חייב להיות בדיוק בכיוון ההפוך כך שלילי ולמה זה ככה? כי עלינו לאזן לגמרי את הכוח של השדה. אם החלקיק היה נמצא קצת בתנועה, אז הכוח שלנו היה מונע ממנו להמשיך לעט בגלל השדה, ואם הוא לא היה בתנועה, היה לנו בו במקצת בגודל אינפינטיסימלי, כדי להניע אותו, ואחר כך הכוח שלנו היה מאזן את הכוח של השדה, ואחר קיק לא היה מעיץ ולמעט. זאת העבודה. והכרצתי להספיר למה שמנו את סימן המינוס. אנחנו מפעילים כוח בכיוון ההפוך לזה של השדה. איך אנחנו מחשבים את סך הכל העבודה? חישנו את העבודה הדרושה כדי להזיז אותו מכאן לכאן. אני צירתי זה הרבה יותר גדול ממה שזה באמת. הדיארים האלה הם אינפינטיסימלים, שנים מאוד מאוד מאוד מאוד קטנים ברדיוס. אם אני רוצה לחשבת סך הכל לעבודה, עליי לחבר אותם. אמרנו שזאת העבודה, למנוע מחאן לכאן. אז העבודה משם לשם, ואז עבודה משם לשם, ואז עבודה משם לשם. כל הדרך עד למרחק של חמישה מטר מהמיטן הזה. כשאנחנו עושים את החיבור, אנחנו מדברים על סכום אינסופי לאורך מחכים אינפימטי כפי שכבר למדתם, אנחנו מדברים על אינטגרל. כך שסך הכל העבודה שווה לאינטגרל. זה אינטגרל מסוים, כי אנחנו מתחילים בין קודדה אנחנו הולכים את הסכום ממלחק של מטר, זאת נקודת 5 מטר. אולי זה לא נראה לכם כל כך אינטיוטיבי, כשמתחילים מערך גבוה ומסיימים בערך נמוך יותר, אך זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נושכים את החלקיק פנימה. אנחנו לוקחים את האינטגרל של מינוס kq1q2, חלקי R בריבוע DR, אלה כולם מגדלים קבועים, נכון? אפשר להוציא אותם החוצה, זה אותו דבר כמו, אני רוצה שהמקום ייגמר לי, מינוס k, q1, q2, כפול האינטגרל מ-10 עד, עד 5, של 10 של 1 חלקי r בריבוע, או r בחזקת מינוס 2 dr. זה שווה ל-k, מקום מגמר לי, q1, q2. אנחנו צריכים את האנטי מגזרת, לא צריך לדאוג בגלל הפלוס כאן, כי זה אינטגרל מסוים. מה האנטי מגזרת של R בחזקת מינוס 2? מינוס R בחזקת מינוס 1. שני המינוסים מתכזזים. זה הופך לפלוס R בחזקת מינוס 1. אנחנו אותו ב-5 פחות ערכו ב-10. הרשו כאן למעלה. אני מחק חלק מזה. מחק את זה. זה מקום טוב לעבוד עליו. תכתוב את זה מחדש. היה לנו את בחוץ, ואז מינוס נוסף כשלקחנו את האנטי נגזרת במתכזזו. אז יש לנו את KQ1Q2 כפול האנטי נגזרת... האנטי נגזרת ב-5. 1 חלקי 5, נכון? ואז האנטי נגזרת ב-10, כלומר, 1 חלקי 10. 1 חלקי 5 זה כמו 2 חלקי 10, נכון? מקבלים שהעבודה שווה ל Q 1 q 2 כפול 2 חלקי 10 מינוס 1 חלקי 10 וזה 1 חלקי 10 מקבלים Q 1 q 2 חלקי 10 למה עבודה או שחק כדי לקחת החלקית מכאן לכאן? לוחה צורה, אפשר ש אנרגיה פוטנציאלית של החלקית, the fresh potencial של החלקית, the נקודה הזאת, the next נקודה הזאת, the יותר באירח הזה. זה יהיה בדגל כי זה תיאור של אנרגיה או עבודה או potencial, כי בקונכי כל potencial זה אנרגיה. the fresh بين הנקודות האלו. לנקודה הזאת, בנקודה הזאת, הוא הערך הגובוה ביותר. נעשה דוגמה זה משהו מעניין שכדאי לחשוב עליו. בעצם, אמשיך בסרטון הבא, כי אני מתקרב 10 דקור.